Отримала гуманітарну допомогу сім'я Глушко. Під час окупації Олександрівки родина виїхала в сусіднє село Станіслав. Коли повернулися, почали самотужки відновлювати будинок. Дах перекрили плівкою, але вона недовго протрималась через погодні умови. Тепер перекриватимуть брезентом, який привезли волонтери. «Це не передать словами, які це були емоції. Це шок і до сих пор це шок, що це нас таке зробили» були наш будинок, ви бачите, як. Ну, нам треба накрити кришу, двері, позатуляти щоб вікна. Що нам надо, таке, потолки, щоб попадали. Ми повертаємося. Ми хочемо тут жити, тому що це наше село, ми тут росли, тут наші дітки. Ми хочемо тут відновити все будинки наші. Два місяці через постійні обсили Іван Заєць провів у підвалі, далі не витримав та виїхав підвал такий обстріл, і в підвал, і в підвал, в підвал, і в підвал. Випустив трьох коров, трьох биків, все, що було, все повипускав і утік у Білодьорку, тому що не було видержки, не було вже». Після звільнення відразу повернувся до рідного села. Говорить, продуктові та гігієнічні набори – це добре. Проте наразі головна проблема – відсутність будівельних матеріалів. «Пропадають хати, повністю спадають. В хатах там безпреділ, нема нічого там совсім. А так таке, ну гуманітарку то, то так, а саме головне у нас э, срочно матеріали. Вікна, шифер, шифер, вікна, вікна, вікна, двері, бо нема повибивало все. Друга, уголь, Другу уголь випавцю, зараз, випавцю, хто знаходимося зараз, зараз та... треба топити, топити треба та... бо зараз приходять морози і що буде». Гуманітарну допомогу до села Олександрівка Херсонської області миколаївські волонтери доставляють вдруге. «Ми були десь місяць тому, коли тільки Херсон став нашим так, і це село також стало нашим. Деокупація де, де, де, де прийшла, і ми заїхали сюди, в це село, і тут взагалі нікого не було, і просто було ж, ж, ну, жутке таке відчуття. Людей немає, все розбомблено, такий трупний запах було, ну, дуже жутко було. Якщо в перші дні після деокупації люди більше потребували харчів, то зараз проблеми інші, говорить волонтер Володимир Тимошенко. Ми хочемо знати, яка потреба у людей більш за все є і вони, чого вони потребують, бо вже не, не завжди це продукти харчування, а переважно люди кажуть, що потрібен шифер, будівельні матеріали, брезент якісь, генератори. За словами Володимира Тимошенка, це не останній приїзд до Олександрівки. Роботи тут дуже багато і люди потребують допомоги. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Херсонщина.